طوبى لمثلك حافظ القرآن طوبى لكم بمحاية. قصص إسلامية وتاريخية <تصفيق> <تصفيق> السلام عليكم متابعين الأعزاء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 لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين فترفع له شجرة فيقول يا ربي أدنني من هذه الشجرة فليأستظل بظلها وأشرب من مائها فيقول الله عز وجل يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها فيقول لا يا ربي ويعاهده ألا يسأله غيرها قال وربه عز وجل يعذره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 واشرب من مائها لا اسالك غيرها فيقول يا ابن ادم الم تعاهدني الا تسالني غيرها قال بلى يا ربي لا اسالك غيرها وربه عز وجل يعذره لانه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فاذا ادناه منها سمع اصوات اهل الجنه فيقول اي ربي ادخلنيها فيقول يا ابن ادم ما يصريني منك ايرضيك ان اعطيك الدنيا ومثلها معها قال يا ربي اتستهزئ مني وانت رب العالمين فضحك ابن مسعود فقال الا تسالوني مما اضحك فقالوا مما تضحك قال هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا مما تضحك يا رسول الله فقال من ضحك رب العالمين حين قال اتستهزئ مني وانت رب العالمين فيقول إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر عزيز المشاهد لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في عرض المزيد من الفيديوهات إن شاء الله هذا والله تعالى أعلم